لا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك استقيموا واعتدلوا ويرحمني وإياءهم الله استخدمني الله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, توفته رسلنا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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 الحامده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله السلام <تصفيق> وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ¡Hola! I don't السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيدنا محمد صلى الله عليه المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب سمع الله لمن حمده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 مضوب <تصفيق> عليهم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله خاتم الانبياء والمرسلين صلوا عليه أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون No.